I denne filmen ska jeg vise hvordan du kopierer en film fra mobiltelefonen din, i detta eksempelet en iPhone, over till datamaskinen din. Jeg velger å bruke OneDrive, altså skylagringstjenesten til Microsoft. Det är viktig att du har installert OneDrive-appen på forhold, och att du har logget in med ditt brukerne og passord, det samme som du bruker på den institusjonen du är student eller jobber. Så går jag in i biblioteket med og finner den filen som jeg ønsker å sende over til datamaskinen. Da går jeg ned i venstre hjørne. Der finnes det et alternativ som er «Pil opp». Og når jeg går på «Pil opp» her, så kan jeg velge hvilken tjeneste jeg vil dele denne med. Og jeg velger da «OneDrive». Trykker på «OneDrive». Det kan ta litt tid. Og så må jeg fortelle hvor, hvor på OneDrive jeg skal lagre denne. Da går jeg på filer. Jeg har allerede laget en mappe som kalles for film, og jeg går inn i film. Og så trykker jeg på last opp her. Nå ser du det går en progresjonsbar på toppen. Denne videofilen jeg laster over nå er på 54 megabyte. Og her ser du progresjonen i forhold til hvor fort dette går. När jag är färdig så står det lagra til OneDrive. Så jag applutsligt över på datamaskinen min och jag logget in i Office 365 och där har jag OneDrive:en min och där med jag finner fram till den mappa som jag akkurat lastet opp filmen i, den het film. Jag går in i film. Eh och här ser jag den filen som jag önskar och bruka. Så trycker jag på den och så väljer jag ladda ned. Når lastes denne ned fra skytjenesten OneDrive til min lokale harddisk. Den havner da i filbehandling under knappen nedlasting som du ser oppe til venstre her. Jeg trykker på nedlasting, så går jeg inn på den fila det jeg snakker om. Her kan jeg få lov til å gjøre om tittelen og klikke sakte to ganger, eller høyreklikke og gi nytt navn. Og så trykker jeg Enter. Nå markerer jeg fila og så tar jeg kontroll C for å kopiere eller kontroll X for å klippe ut denne fila og så putter jeg den inn i mappen min som heter videor med kontroll V. Og da er filen overført til min lokale harddisk.